باركوا للامير ابن الأمير جعل ربي يتم من فرحته نشكر الله في اليوم الكبير يوم سعيد حضر في ملكته يوم سعيد حضر في ملكته باركوا الأمير باركولي الأمير ابن الأمير جعل ربي يتم من فرحته نشكر الله حظر في ملكتا موحة بعد ماطر يطير عدي مهالي لو عصيته يوم الشافة نحمد الله على عصيته <متحن> أم العريس الغالية قالت هلا عد برق اللفح من حيته مرحبا <متحن> عد ماطر يطير، ما مهلّي لو عصيته عدي مهلي لو عصيته <متحن> مرحبا في ملكة سعيد هلا هلا بهليلة صالة والشي الفطر الكبير مو تبع <تصفيق> <دماغر يطريق تصفيق> على لو نحمد الله على فيديوهات همسة فرح لكل جديد